Dobrodan svima. Evo hvala na razumijevanju i strpljenju što smo pričekali kolegu sa nove TV, prije svega želim vam se zahvaliti na dolasku na ovu preskonferenciju. Lokalni izbori su iza nas, građani su dali svoj sud, netko je u ovoj izbornoj utakmici ostvario bolji rezultat, a netko lošiji od očekivanog. Ide se deset svojio županiju, sa stabilnom većinom u Županijskoj skupštini osvojili smo pet gradova i 13 općina kao što smo pobjedili i u trci za Istarskog župana. U susjednoj Primorsko-Goranskoj županiji kao i gradu Rijeci pobjedili smo u koaliciji sa SDP-om, PGS-om, HSU-om i HSS-om. Ide svakih izbora pred sebe postavlja visoke ciljeve i činjenica je da su ovi rezultati izbora ispod naših očekivanja i mogućnosti. Nastavno na temu koju potencira moj protukandidat gospodin Ferić, želim jasno glasno kazati da se radi o pritisku na izborna tijela. Njegova argumentacija temeljena na broju nevažačih listića je čista manipulacija. Istine radi, nevažačih listića bilo je u svim općinama, gradovima i županijama a u nekim od njih i u većom postotku nego što to u Istri. Dobar dan. E, dakle, da je situacija bilo da gospodin Perič imao više 54 glasa vi mi manje, mi se ne bi žali da, bi da je Gledajte, na hipotezka pitanja, što bi bilo pa, kad bi bilo... Zavrče. Pa što bi bilo kad bi bilo, ne bih odgovarao. U svakom slučaju, bolje imati plus 54 nego minus 54. Pa za vas je. A, rok je zakonska osnova. Zašto mislite da je Ulaganje prigovara tijeknožalpego roka, pritisak na izborna tijela, kada je to moguće, može se sad požaviti na neke nepribilnosti, kako posljed ne razumijem, gdje vidite tu pritisak i koja vrsta pritiska se radi time što netko želi preporavati na nekom državnju, jeslim Pa zato što se vrši pritisak na izborna tijela, mislim da to mi pa, je u redu. Pa, upravo kako sam rekao. Pa, dakle, rekao. broj nevažačih listića nije argument za ponavljanje izbora. To sam jasno definirao, dakle, izbrna tijela će odraditi svoj posao, zakonski rok postoji, slažem se s vama, ali ukazivati na njih, na taj način kako se to čini, prije svega je pritisak, jer kao što vidimo, u drugim sredinama ima puno više nevažićih listića, puno veći postotak nego što je to u Istriji. Pa upravo na to, kako bi se poštivala volja birača. Kako bi se poštivala volja biračar. Birači su svoje rekli u nedelju 30. sipnja i prije toga u prvom izbornome krugu. Ali Robert Fabri sa Šupanijsko izborno povjerenstvo im je dozvolio to, znači da ima elemenata. dozvolio bi da pre, ponovno prebroje glasa te... Ne važi će tako je. tako je. Pa, rok žalbe, 48, 48 sati, je tako, od zaključenja izbora? Hvalite li i dalje da nudite vaš mandat na raspolaganje? Ja sam mandat dao na raspolaganje. Da, to znači da i oštavku šte praktički podnijeli. Ja sam dao mandat na raspolaganje, rekao sam još jednom da smo shvatili poruku birača da će stranačka tijela analizirati izbore i na stranačkim tijelima će se donijeti odluke. Ja iza svojih riječi stojim. A šta to znači dati mandatu u ovom slučaju na Pa rekao sam da smo u nekim sredinama prošli... Dobro, a u nekim ispod očekivanja. Znači ja držim da IDS ima i veću snagu i mogućnosti nego što je izborni rezultat. Stoga je moralno od mene kao predsjednika stranke da svojim tijelima stavim mandat na raspolaganje. Kada će ta tijela dobro raspravljati? Pa ajmo začekati najprije da okončimo ovaj proces izbora. Očekujete li da će predsjedništvo IDS-a ostaviti vas kao čelod čovjeka? A gledajte, o tome će raspravljati tijela. Znači tijela imaju više članova. Svako ima svoje svoj pravo donijeti odluku i prosuditi. Pustimo to tijelima. Nemamo naprijed govoriti što će biti, kako će biti. Pa da li vi imate dalje ambiciju biti predsjednik stanovi? Pa gledajte to sad nije bitno. U ovom trenutku to stvarno nije bitno.